नमस्कार मित्रों हूँ स्वतीष ठाकुर आज तेरे सही बेटे सारूँ एप कहू तमले और बेनर बनाई शको ज्लाइ तो तो मारे चैनल पर नवा आवशो तो मारे चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बे लाइकन ऑल करो ताकि मारा वीडियो तौर पहला नवा विड पहुँची सके तो हूँ बात करने माँगु छूँ તમારા માટે થઈ કઈ રીતે લગાવી શકો તેના માટે એપ કયું સારું છે વિડીયો બનાવશું તો તમારો વિડીયો પૂરું જશો કટિંગ ના કરતાની મજા નહીં આવે અને ખબર નહીં પડે કે તમે કઈ રીતે થમલે લગાવી ને બેન લગાવી તેના માટે એપ કયું સારું છે તો ચાલો આપણે વિડીયો ચાલુ કરશું ને આગળ વધશો તો એના માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને લાઈક કરી દો તો સૌથી પહેલાં આપણે બેનર મૂકર બેનર મેકર ખોલશો તો ચલો આપણે લોડિંગ થયું છે સ્કીપ કરવાનું લખાય ત્યાં સેકન્ડ સેકન્ડ પણ ચાલુ છે તો આપણે સેકન્ડ આવ્યો છે ટાઈમ ચલો ટાઈમ બતાવી જ સ્કીપ કરશો તો આપણે તો આપણે જઈએ બેનર મેકરમાં તો સૌથી પહેલાં આપણે તમે કેટેગરી બતાવીશું ત્યાં ફેસબુકનું ટ્વિટરનું અથવા ફેસબુકનું કોઈ રેકોર્ડ ફોટો માટે અથવા ઇન્સ્ટાગ્રામનો લેપ માટે યુટ્યુબનું બેનર બનાવવું હોય અથવા યુટ્યુબનું કોઈ થમલેલ બનાવી હોય તો તેના માટે તમે બતાવું છું તો જોઈ લો કે આપણે યુટ્યુબ થમલેલ કઈ રીતે સેટ કરતા બતાવું તેના માટે કેટેગરી માટે કયો થમલ સારું છે તો આપણે તમે ગમે ચૂઝ કરી શકો છો આપણે થોડોક એડ આવી ગયો છે તો આપણે એડને તો ચલો તેને કાઢી નાખશો કેન્સલ કરશો તો આપણે તેના માટે જે ઝોકડી આપેલ છે તેના માટે ટચ કરો તે નીકળી જશે આપણે ચલો આપણે તમને બતાવશું કે મેં સિલેક્ટ કરી ના શું તો તેના માટે આપણે તમે ધ્યાન રાખજો કઈ રીતે ચલો આપણે હું આ બધું દઉં છું જે તેમાં આપશે તો હું આપણે ચોકડીમાં ટચ કરું નીકળી જશે તો આપણે આપણે માટે બીજું અલગ બેકગ્રાઉન્ડ લઈશું તેમાં લખેલ બેકગ્રાઉન્ડ તો તેના માટે આપણે અલગ બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું તો તમારે જે પસંદ આવે તે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ શકો છો તો હવે બેકગ્રાઉન્ડ તમે લઈને બતાવીશ મોટિવેશનનું છે ચાલો બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લીધું તો તેના માટે પણ એક આપણે માટે સાઈઝ ચૂઝ કરશો તમે જેની સાઈઝ પણ લઈ શકો છો કે સાઇઝ રાખો ચાલો આપણે મેં લઈ લીધું છે તમને બતાવીશ કે માટે બીજો ફોટો કઈ રીતે તો આપણે લખીશું કોમ્પિટિશન ઇમેઝન તેમાં જઈને આપડે ફાઇલમાં એક ફોટો છે તેમાં પણ ફાઇલ ફોટો લઈ શકો છો તો હું તમને બતાવીશ મારો ફોટો લઈ ચાલો કટિંગ ફોટો છે તમે કટિંગ કઈ કરી શકો એના માટે પણ વિડીયો બનાવીશ તેના માટે એક સારું છે તો હું તમને બતાવીશ કે તમે કઈ બીજો ફોટો તમારા ફોટો લઈ શકો છો અને તમે તમારું નામ પણ લખી શકો છો હું લખીને બતાવું તમને મારું નામ એચ એમ ચાલો નામ લખો એચ એમ ટેકનિકલ હું લખીને બતાવું ટેકનિકલ તો તેની અંદર કલર પણ બદલી શકો છો તે સાઈઝ પણ લાભ ચૂઝ કરી શકો તમારા હિસાબથી તો હું તમને કલર હું કઈ રીતે ચૂઝ કલર બદલી શકું છું તો અને કઈ ટાઈપનું નામ લેંગ્વેજ રાખી શકો છો તો તમારા પસંદથી નામ ચૂઝ કરી શકો છો તો મેં એચમ ડાય તમારા હિસાબે તમે કલર પણ ચૂઝ કરી શકો છો તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે એ સેવ કરવાનું નિશાન સેવ પણ કરી શકો છો તમારા હિસાબે તમે કંઈ પણ તમારા હિસાબે તમે કેટેગરી તરફ યુટ્યુબ માટે હે માટે તેના માટે આપણે તમે ધમિલ બેનર ટ્વિટર અથવા કોઈ પણ તેના માટે તમે ચેનલ માટે ચૂની શકો છો ઉમેદ કરો છો કે તમને મારા વિડીયો પસંદ આવી જશે અને તમને ખબર પણ પડી ગઈ હશે કે તમે કઈ રીતે થમને બેનર તેના માટે એપ સારામાં સારું છે અને તમે એનાથી થમને લગાવી શકો છો ને બેનર પણ લગાવી શકો છો તમારા હિસાબથી તો મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઇક કરો શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો બે લાઈકન કરો તાકી મારા વિડીયો તમે સૌથી પહેલાં પહોંચી શકે માતાજી જય હિન્દ